Для Віталія та Марії сьогодні особлива дата – народження їхньої сім'ї. Відтак, кажуть, вирішили відсвяткувати весілля походом на концерт. «Так як Миколаїв є прифронтовим містом, то дуже важливо, щоб тут люди відчували, що життя продовжується». Буде «Все одно пам'ятають, що війна, ми підемо додому і будемо все одно, якщо бахати і йти вперед, тому ну, не означає, що ми тут поглоцили, то все, ми тут заходили люди». відчуття і можливість і задонатити ще раз, і, і допомогти волонтерам. Україна понад усе. Найбільше важливо розрядка, тобто, зняти стрес. і Найбільше сподобалося. Ось «Червона калина». Я Чи не знаю, знаю як її співати взагалі, о, стримуючи емоції і хочеться просто плакати. Заклад знаходиться в укритті, а товщина стін становить від 2,5 до 4,5 метрів, кажуть працівники. Відтак відвідувачі можуть почуватися в безпеці. Про ідею організації заходу розповідає волонтер і лідер гурту Володимир Алексєєв. Сьогоднішній захід виник достатньо спонтанно. Справа в тому, що кілька днів тому російськими ракетами було встрілено в черговий раз Миколаїв, і одна з ракет потрапила в місце, в, місце, в будівлю, де в нас проходили. Було один з найвідоміших і найлюбленіших проєктів, джазових проєктів міста – «Джаз на даху». Дуже багато людей з Миколаєва писали «Ой, жаль, так було круто, такі класні концерти». Ми вирішили підтримати людей і підтримати на згадку про той захід. Це вже другий його концерт під час повномасштабної війни. Перший був проведений до Дня міста разом з гуртом Radio Stars. Ми просто там ввечері, у четвер кинули афішу. І дуже приємно те, що там буквально за один день зібрався повний зал. Ми не робимо вхід, там не продаємо квитки. У нас фрі -донейшн. кожен кидає стільки-скільки заважає. З цих грошей ми вважає якісь кошти там, на благодійність. Ще одна учасниця гурту, Маріана Лагетко, ділиться свіжими враженнями від виступу. Дуже велике захоплення від того, що такі заходи відбуваються, що є можливість підтримати людей так, як ми. Наприкінці концерту музиканти розіграли між відвідувачами футболку з принтом Миколаїв, автором якого є миколаївський музикант Дмитро Скороходов. В планах гурту – робити подібні заходи надалі раз на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.